Приміщення підвалу для зберігання овочів та консервації біля будинку, чи можна над ним розмістити техприміщення, котельня, твердопальний котел, електричний котел і буферна ємкість? Ну, звісно, Ігорі, що можна, тому що це ваш будинок, це ваші гроші і, не, і ніхто вам не може вказувати і, запи, ну, і забороняти. Тому відповідь так, можна. Буде це гарно? Ні, це не гарно. Ви зекономите гроші? Так, ви зекономите гроші. Буде це гарно для льоху? Ні, буде не гарно. Тому тут треба обирати. Або ви робите льох, який буде в ґрунті, мати гарну інерційність для того, щоб дельта температура була якомога менша. Або ви отримуєте так собі льох, але зекономите гроші. Це оця відповідь коли для чого ви будуєте для того щоб було гарно або для того щоб зекономити гроші от коли ви собі дасте відповідь ось тоді ви, вам легше буде приймати рішення тому що я будував так щоб насолоджуватись будинком щоб в мене все гарно працювало тому я просто будував от скільки вийшло стільки вийшло ось а якщо я хотів би зекономити гроші то я би будував по-інакшому. Але в мене не було б такого льоху, як в мене зараз є. Там взимку плюс 7, влітку плюс 12, а в кінці літа до плюс 15, тому що я відкрив двері і трошки його хотів, щоб він прогрівся. Ну, це полезно, так, скажімо так, корисно для льоху прогрітися трошки. Ось, а так в мене ось до середини літа. Вище плюс 10 взагалі не піднялось. Взагалі не піднялось. А коли ви будете будувати якесь технічне приміщення і ставите на нього е, льох, то виходить наступне. У вас є конструкція вашого льоху. От і в ґрунті, ви ставите на них технічне приміщення. І ваше технічне приміщення благополучно прогрівається сонечком, все це тепло по конструкціям йде в льох. І ось тут ви починаєте видумувати, як цього уникнути. Зробити термовідсічки, треба утеплити фасади там ля-ля-ля-ля-ля-ля. І виходить, що ви постійно шукаєте якісь компроміси. Але це компроміси, це все одно негарно. Тому, якщо у вас тут підвал для того там зберігати наприклад ваші е, гуму зимову так так воно для цього підійде гарно буде Один. там або чи щось там зберігати так але овочі фрукти ні тому що там звиняйте 95 волога ну 85 95 і температура від плюс одного до плюс п'яти температура повинна бути все і ось виходить так, влітку воно прогрівається, а взимку воно переохолоджується. Тому що по цих конструкціях зайве холод туди йде. І у вас там конденсат на стінах, потім такий грибок саплівий такий по кутах йде ось згодом. І пішло-поїхало. Тому ні. Ми йдемо далі. Будинок утеплений пінопластом і загрунтований. Хочу зробити терасу, як прикріпитися до будинку. Думка така, дерев'яний брус закріпити через шпільки і дюбіля. Дякую за вашу працю. Будь ласка, тераса, буквально-буквально декілька днів тому на каналі була відповідь на це питання з малюночками, розповідями і так далі. Будь ласка, користуйтесь пошуком YouTube і знаходьте це відео. Так, я там розповідав. Мої підписники, котрі зі мною на всіх вебінарах, це підтвердить. Відповідь на каналі є. Як краще робити водовідведення? Чи варто робити дренаж колодязь? Так, тут вже питання по геології та по сійомці, водовідведенню і так далі. Зв'яньте Алекс, але відповіді немає, немає інформації, немає відповіді. Чи варто ставити коробки для прийому води з даху і відвити їх трубами в колодість, краще речу вода текла поверху? Так, це теж. Немає геології, нічого не можна казати.